אנחנו יודעים עכשיו קצת על מגנטים. בואו נראה אם אנחנו יכולים ללמוד עוד קצת. בעיקר על שדות מגנטים והשפעתם על מתנים בתנועה. זאת הדרך בה אנחנו מגדירים שדה מגנטים. דבר ראשון, כדאי למצוא דרך לראות את השדה. באלקטרוסטטיקה, ציירנו קווי שדה. ננסה לעשות את אותו הדבר, שדות מגנטים, נגיד שזהו זה הקוטב הצפוני, זו הקוטב הדרומי, כשאנחנו מציירים חבי שדה מגנטי ונ leukeממה היא להתחיל מהקוטב הצפוני ולהתקדם לעבר הקוטב הדרומי kea decide onakamaкую לזה כמסלול בו היו מתקדם מונפול מגנטי צפוני אם מונפול מגנטי צפוני היה מתחיל כאן עד כמה שהדוע לנו שהוא לא קיין כזה דבר בטבע נורות שתאורליטת יכולה להתקיים אך נגיד בצורך הדיון אם יש לנו מגנטי צפוני אם הוא מתחיל מכאן, הוא ינהו תנד ליברורח מהקודר הצפוני. זה הם נסל להיגר לקודר הצפוני. מסלוש לו הוא יראה משהו כזה. אם הוא ימתחיל פה, מסלוש לו הוא יראה משהו כזה. אם הוא ימתחיל פה, מסלוש לו הוא יראה צפוני, ובמסלול שלו, לחשו מה יקרה אצלנו כאן, מצבים เซיר אותו בצבע אחד. אני יד שאני יסמע את המטפן, כן. זה לא משהו שיתקופנתי. אני יד שוק המחוג המטפן היה בכתיבון משיק לקו בנקודה הזאת. המחוג יראה מה שוק הזה, יראה מה זה יא של המחוג. זה יא קורא בדומי של המחוג. בזאת צורה, באו כדאו הכתבים הצפוני והדורמי, לאנשים שמיימצפנים, ואמרו זה הכותב החפש את הצפון, והוא מחווק בטיון הזה ואך הוא בעצם מחפש את הכותב הדורמי של המגנט הגדול בסרטון הקודם, נכנסנו לדיום עם הבלבל, שבו הכותב הצפוני הגיאוגרפי אנחנו רגילים של המגנט ששמו כדור הארץ אתם יכולים לצפות בסרטון הקודם ומבוא למגנט ציוץ כדי שתוכלו לבלבל אני חושב שאתם מבינים צפון תמיד מחפש תרון, באותה צורה בחיובים מחפש לילי, ולהפך, וצפון בורח מצפון. מטנים ומגנטים הם בעלי תכונות שונות, למרות שהם בהמשך נראה שהם בעצם אותו משהו המוכנה כוח הלקטור-מגנטי, אחר שנלמד משהו על מקסוואל בתורת היחסות, אנחנו צריכים להתעסק עם זה עכשיו. בתורת החשמל הקלאסית, הכוח החשמלי והכוח המגנטי הם חברים שונים. ההבדל העיקרי, למרות שקווי השדה נראים מאוד דומים, הוא שהכוחות המגנטיים תמיד באים בדי פולים. ועוד הכוחות האלקטרוסטטיים הם מונופולים, יכול להיות לנו רק ניתן חיובי או רק ניתן שלילי, ואומרו אם אולי שזה בסדר שציירתי את קווי השדה האלה, ואולי ראיתם את זה קודם, כשביזרתם שוובי ורזל המגנטיים, מסתתרים לאורך הקווים האלה, זה חשוב. אבל איך קובעים את של המגנטי ב... זה מתחיל להיות מעניין הערך של שדה מגנטי הוא נקבע או בעצם מוגדל על ידי השפעתו על מטען בתנועה זה מעניין אמרתי לכם שיש לנו כוח מגנטי שהוא שונה מהכוח אבל אנחנו מגדירים את ערכות של מגנטי באמצעות השפעתו על מטען בתנועה וזה רמז כלשהו והמשך שחבי פיזיקה מפתדמים, שכוח מגנטי הוא אינו אלא שדה אלקטרוסטטי, הנה במהירות מאוד גבוהה, במהירות יחסותית. אתה נסתכל עליהם כאותו הדבר, רק במערכות איחוס שונות. אני רוצה לבדבל אתכם כרגע, נחזור לפיזיקה בסיסית. אם עלינו נמצא שדה מגנטי B, B הוא וקטור השדה המגנטי, אנחנו מסתכלים על הפרועל על מטען בתנועה, אלקטרון, פורטון או סוג אחר של זה הבסיס של מייצים. בהם המטענים מסתובבים במעגלים כשהם מוסתים על ידי שדה מגנטי. הכוח על מטען בתנועה שווה לגודל המטען, הוא יכול להיות חיובי או שלילי, כפול, פה בהחלק המעניין, המחפלה וקטורית של מהירות המטען כפול השדה המגנטי. אוכלים את המהירות של המטען, ואפשר להכפיל אותה קודם בסקלר, שאפשר לעשות את המכפלה וקטורית ואז זה בסקלר. זה לא משנה, כי זה מספר, זה אינו וקטור. בסודם של דבר, עושים את המכפלה הווקטורית של המהירות, של שדה המגנטי, מחפילים את כל זה במיתען, ואז מקבלים את ווקטור הכוח על סולקיק. אם הצלחתם להבין את נושא המכפלה וקטורית יש משהו מעניין לבלד. לב. המכפלה הווקטורית מתייחסת לבקטורים המאונחים זה לזה. בדוגמה, אם המהירות היא בדיוק מעונכת לשדה המגנטי, אז נקבל מספר, אם הם מקבילים, השדה המגנטי אינו משפיעה למיטן. זה דבר מעניין. ויש עוד דבר מעניין. כשלוקחים וקטורים, התוצאה מעונכת לשני הווקטורים. זה מעניין. כדי ששדה מגנטי ישפיע על מטען, הוא צריך לא להיות מקביל למהירותו. ואז הכוח עליו ממונח גם למהירות של המטען וגם לשדה המגנטי. יכול להיות שאני מבלבל אתכם בשלב הזה, אז נפתור מספר שאלות. לפני כן בואו נראה היחידות של השדה המגנטי. בואו נראה. מה ערכו של הכוח? למה שווה ערכו של הכוח? לערכו של המטען, זה גודל אסקלארי, זה רק המטען, כפול הערך המוחלט של המהירות. כפול הערך המוחלט של השדה, כפול סינוס הזווית שביניהן. זאת ההגדרה של מכפלה וקטורית. אם אנחנו רוצים את וקטור הכוח, עלינו להכפיל את זה בווקטור שמתקבל בעזרת כלל יד ימין. נעשה את זה עוד מעט. רגע נתמקד ביחידות. לסינוס תטא אין יחידות. נתעלם ממנו אנחנו מנסים לקבל את היחידות של השדה המגנטי. כוח זה ניוטון, אז אפשר להגיד שניוטון שווה למטען שהוא בקולון, מהירות שהיא במטר לשנייה, וכל זה כפול היחידות של B. נקרא לזה B סימן תחתי יחידות. בואו נראה. אם נחלק את שני אגפים בקולון ובמטר לשנייה, נקבל ניוטון פר קולון. כשנחלק במטר לשנייה, זה כמו להכפיל בשנייה למטר. כל עוד זה שווה ליחידות של השדה המגנטי. בשיטת MKS, יחידות השדה המגנטי הן ניוטון שנייה פר קולון מטר. זה עלול להיראות קצת חסר קשר, אבל כן, ליחידה הזאת ניתן לה שם של מדען ראוי, ניקולאי טסלה. אז 1 ניוטון שנייה פר קולון מטר שווה ל-1 טסלה. הזמן של הסרטון הזה הולך ועוזר. אני רוצה לפתור שאלה שלמה, אבל אני רוצה לחשוב עליה קצת לפני שמתחילים. אמנם אנחנו רגילים להתעסק עם מגנטים הנמצאים ברשותנו. והם בהסתותו של דבר שומים ממה שאנחנו יודעים על חשמל. אך היחידות של ערכו של השדה המגנטי מוגדרות באמצעות השפעתו על מטען בתנועה. זאת הסיבה שבגדלה היחידה טסלה מוגדרת כניווטון שנייה פר קולון מטר. היחידה של מטען האלקטרוסטטי מופיעה בה. להעזוב אתכם עכשיו, לחשוב על זה, אך ודאי ההבנה שלכם תתקדם כשנפתור שאלות עם